Одяг, провізія та лікарські засоби – все це 80 волонтерів за списками щодня відправляють до найбільш віддалених точок Миколаївської області. Ще кілька машин з гуманітарною допомогою кожного дня їдуть у Херсон. Так працює Миколаївський обласний штаб гуманітарної допомоги «Світлі справи». Продукція у нас приходить від бізнесменів Миколаєва, Миколаївської області безпосередньо все на добровільній основі, як гуманітарна допомога, а також гуманітарна допомога з сортувальних центрів з Вінниці, Львова. Там є гуманітарна допомога і України з України, і гуманітарна допомога з Польщі, з Європи, з, з усієї з Германії, з Швеції. З перша машина була з Італії. З-за кордону також передають дитяче харчування, лікарські засоби, перев'язочний матеріал. Сортують все на складах. Їх в Миколаїві 9. Провізорка Євгенія Редькіна прийшла волонтером у штаб три тижні тому. Жінка говорить, сидіти вдома без справи не може, особливо, коли розбиратися в лікарських засобах мають фахівці. Наша мета – отримати ліки, розсортувати за групами фармакологічними та нозологіями, перевірити терміни придатності, а потім ми оформлюємо отакі от заявочки за потребами. Я тут повинна бути, я маю бути корисна для нашого суспільства, я не хочу нікуди, це моє місце. Обласний штаб гуманітарної допомоги і світлі справи найбільший на Миколаївщині. З усіх обласних штабів України цей виграв шверцерський грант 20 тисяч євро на зарплатню волонтерам, говорить голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєва. Швейцарці приїхали, вони відвідали всі штаби Миколаївщини, Харкова, Одеси, Запоріжжя і зі всіх регіонів і всіх штабів обрали саме наш штаб, оскільки ми дуже співпрацюємо в тісному зв'язку зі всіма міжнародними партнерами, ми ведемо дуже жорсткий облік, ми звітуємо за кожну отриману позицію і кому вона була передана. Гуманітарну допомогу розвозять у громади Миколаївщини, також на блокпости військовим та теробороні. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.